بيتك وسع الغابات غاب الحدود حدود, حدود النصار شلونكم حبايبي وهاي ناس تشكي من هاي العلامه اللي بالتيشيرت تضايقهم ومن يريد يشلحها يزرف التيشيرت راح تلحها لكم طريقه على مود لا تضايقكم ولا تزرفون التيشيرت شلون يشيلون هاي العلامه تلزمون هاي العلامه شويه قرب لي استاذ تلزمون العلامه منها مو فوق زين حبيبي مو جرها لي فوق لا لي ورا ارجع لي لي ورا شويه تلزموه هيك one more day. Say, say, dance for me, dance for me, dance for me. The best rook I've been as a bitch, I've been.